Живуть у сільських будинках, які кількадесят років пустували. Як внутрішньопереміщені особи обігріватимуться взимку. Непридатний до вжитку одяг. Які неякісні речі приносять на пункти збору та хто займається їх сортуванням. Дивилися фільм і сортували на швидкість сміття. Як учасники квесту виконували завдання в Хмельницькому навчальному центрі поводження з відходами. У чотирьох селах Копистинського старостату, розповідає староста Лілія Панчук, залишається зимувати 92 переселенці. Майже всі – в старих будинках, в яких кілька десять років ніхто не жив. Просто люди дали користуватися безоплатно. Просто відкрили двері, надали посуд, надали всі необхідні речі. Таку хату жителі Вашківці безоплатно надали родині з Миколаївської області. Теперішня господиня ховає обличчя від камери. Каже, страх не полишає її після російської окупації і втечі під обстрілами. Жінка розповідає, багато чого в хаті, яка 20 років стояла пусткою, довелося ремонтувати, в тому числі пічне опалення. Добре, каже, що чоловік пічник. Він плити робить, груби робить сам. Пічне опалення, тільки на горищі там він ремонт трошки зробив. Інспектор ДСНС Андрій Білик розповідає, які найбільші небезпеки від пічного опалення. З топкового отвору можливо випасти жаринка і від того починаються пожежі. В місці проходження поблизу перекриття є недолік конструкції демаря і від цього починаються пожежа. Цього року в Хмельницькій області відбулося 1439 пожеж, безпосередньо з пічним опаленням пожежі відбулися в 138 разів. Почне опалення тепер і в оселі родини Кащуків із Снігурівки Миколаївської області. В хатині на дві кімнати з кухнею вони мешкають у п'ятеро. Тут тепло, ми сподіваємося, що нам пічки буде досить. Старатися, щоб від пічки до меблів було метр двадцять е, uh -huh. uh -huh. п'ять. За словами інспектора, кількість пожеж збільшується з початком опалювального сезону. І не тільки через пічне опалення. У сільській хатині в Копистині від квітня мешкає родина з Краматорська. Теперішнє помешкання, каже Лідія Орлевич, піч не опалюватимуть, бо мають газовий конвектор. він да, добре працює, обогріває вот нашу наше приміщення таке маленьке. Андрій Білик радить стежити за вогнем у конвекторі. Каже, коли загасне сімейство отруїться чудним газом. Щодо електричних обігрівачів то застерігає. Якщо захочете електрообладнанням обігрівати, то відразу всі електроприлади не вмикайте, щоб не було перенавантаження електромережі. У газифікованому Копистині, каже староста, лише один будинок не газифікований. Господиня каже, чому так сталося, що тільки їхня хата без газу. – Коштів тоді не було, Тай не проводили. Водо-то лучше, як газ, дров, де треба рубати. Профілактичний рейд селами Копистинського старостату був першим цієї осені, каже інспектор ДСНС. За його словами, перевірки продовжаться. Світлана Поробок, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Вчора, 2 жовтня, розміновуючи територію під Лиманом, загинув кам'янчанин, військовослужбовець 48-ї бригади Владислав Неборський. Хлопцю було 27 років. Про це розповів кам'янець-подільський міський голова Михайло Посідко. Дату та час прощання із Владиславом Неборським наразі не повідомляють. Станом на 3 жовтня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 60 тисяч 430 російських військових. Противник втратив 2380 танків та 4991 бойову броньовану машину. Збройні сили України знищили 1405 артилерійських систем, 338 реактивних систем залпового вогню та 176 засобів протиповітряної оборони. Від 24 лютого українськими військовими знищено 265 літаків, 1026 безпілоків, плотних літальних апаратів та 228 гелікоптерів. Автомобільної техніки та автоцистерн – 3811 одиниць. Спеціальної техніки – 131 одиниця. За 222 дні повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 15 кораблів та катерів, збито 246 крилатих ракет.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 Постільна білизна також, вона зіпсована, неприємно навіть брати в руки, не те, що дати це комусь. Іграшки дитячі дають, зіпсовані, понівочені. Є дві локації, куди хмельничани можуть приносити речі, а в нертишнє особи брати їх, розповідає Вікторія. У нас є два доброзахиста. Це перший знаходиться на вулиці Січових Стрільців – шість, і інший на Шевченка – три.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 Так, проходимо, проходимо. У наступній кімнаті для учасників квесту влаштували сміттєвий баскетбол, в якому діти на швидкість сортували відходи. Навчитися правильно розподіляти сміття. З такою метою провела дітей на турквест у гуфі центр Хмельничанка Вероніка Петренюк. З двома донечками пройшла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 заповнити наші відвідувачі, так потім ми їм перезвонюємо і запрошуємо на тур. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні ми з вами будемо робити ось такого ангелочка, жовто-блакитного, як «Наша Україна». Майстриня-лялькарка Лесі Децькова проводить майстер-клас з виготовлення патріотичної ляльки-мотанки. Ангеліна робить оберіг для волонтерів. Дівчинка говорить, під час роботи налаштовується на позитив, інакше мотанка не буде мати душу і залишиться шматком тканини. Коли я роблю ляльки-мотанки, я стараюся не думати про погане, щоб надихнути цього ангелочка на добрі, хороший настрій, хорошу енергетику. Я вірю, що буде мир, що всі за нас, ну, що ангели Я вірю. З початком війни лялькарка активно зайнялась волонтерством. Плала сітки, проводила арт-терапію для дітей-переселенців. Згодом розповідає, аби підтримати українську армію, долучилася до лялькового волонтерства. Моє волонтерство, ну крім усього іншого згаданого, це лялькове волонтерство. Я дуже швидко організувалася, і ті, хто повиїжджали за кордон, ті, хто там мешкав, вони організовували за кордоном різні ярмарки, різні фестивалі і таким чином збирали кошти, і ми всі з усієї України, всі лялькарки, ну, де відбувалося, що туди ми і направляли, ну, і свої роботи. За словами майстрині, під час війни найпопулярнішою лялькою-мотанкою стало патріотична янголятка, як образ незламності українського народу. Лялька-мотанка і, зокрема, ось ці янгулятка. Для військових вони несуть ось цю любов, це тепло, це те, що стоїть за ними, за що вони воюють. Також дуже важливим є те, що вони поширилися ну, за кордоном і на дуже багато країн. Я вже навіть не знаю, в скількох країнах вони є. Так таким чином наша культура вона, вона не зникне, вона є скрізь. Учасниця майстер-класу Софія задоволена своєю роботою. каже, оберіг робила вперше. Як мотинок я вже робила, але я на голяток я ще не робила і це в мене в перший раз. Я вважаю, що вийшов. Мені подобається. Я вірю за ЗСУ. Я вважаю, що Україна скоро переможе. і Це все закінчиться. Дочка-майстрині 12-річна Ілона також доєдналася до лялькового волонтерства. Дівчинка своїми руками виготовляє патріотичні ляльки, сувеніри і продає їх у соціальних мережах та на ярмарках. Зібрані кошти надсилає на допомогу ЗСУ. Я передала вже тисячу гривень на ЗСУ. Сьогодні я вдягнута в жовто-блакитні кольори, та свого ангелочки я теж вдягнула в кольорна нашого прапора. Зараз в ці кольори вдягнувся весь світ та вони вірять в нашу перемогу. Леся Децько виготовляє авторські ляльки-мотанки 4 роки, за півроку війни зробила 3. Сама для мене, ну, ціна, бо це і сама перша це лялька-мотанка Душа України. Вона сьогодні тільки зранку повернулася з виставки в Лужвороді. Це символ